dneska vyhlašujeme výrace našich speciální soutěže. Právě dnes někdo vyhraje tyto super ceny. Tak můžeme jít na to. Když se tak. Výhle je, mi, tam Edit Petrová. Jdeme z gratulujem a ahoj.